السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في عرض جديد من عروض مودنيسا عرض اليوم من مودنيسا بيدي خصم بيصل حتى 70% هنشوف ازاي ناخد الخصم خصم اضافي على اي شيء معروض هنا على الموقع بخش بتصفح الموقع طبعا الموقع عندي هنا في لغة العربية واللغة الإنجليزية ببلاد بلاد التسليم لكل بلاد او الوطن العربي وهي امريكا كمان وليكن مثلا هنختار حاجة توصل للأردن واخترنا العملة اللي احنا هنتحاسب بيها هتكون بالدولار وهنشوف ايه الحاجات اللي وصلت جديدة وعليها اوفرز بمناسبة آه الخريف وبمناسبة كمان تصفيات الصيف ودي اكون سترة كارديفان طبعا فيها أشكال وفيها ألوان كتير بختار المقاس. اللي وبعد كده بقول له اضيف الى سلة المشتريات. ممكن نختار حاجة تانية. وليكن الجاكيت ده. ده جاكيت رمادي. جميل جدا وفي منه لون بينك برضو بختار المقاس اللي انا عايزه. هقول له اضيف الى السلة. وممكن اختار حاجة تالتة كمان. او ممكن اكتفي بهذا. لكني انا بفضل اللي انا السلة بتاعتي تكون مليانة باكتر من خمسين دولار مشتريات. ليه? لكم السبب كمان شوية. جميل جدا. هقوله كده عرض سلة المشتريات. يقول لي كده هنا السلة. المجموع اللي موجود فيها. بالظبط هما. ستة وثمانين دولار تقريبا سبعة وتمانين دولار زائد مصاريف الشحن فبقوا تلاتة وتسعين دولار بالظبط تمام هو المفروض يديني الشحن مجاني بس انا مش عارف ليه هو هنا حاطط لي سبعة دولار هو هنا بيقول لي ان انا حصلت على توصيل السريع والمجاني بس مش عارف ليه هو هنا كاتب لي مصاريف الشحن خلونا نتمم العمليه للنهايه ونبدا نشوف هنا بيبدا بقى يقول لي انت معاك رمز قسيمه معاك كوبون اقول له اه لدي قسيمه فبيقول لي دخل لي القسيمه في القسيمه احفظوها معايا WXB WXB واقول له تطبيق بالشكل ده وهنشوف ايه دي الخصم اللي احنا حصلنا عليه بالفعل تم تخفيض ما يقارب من 9 دولار شكرا ليكم على الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب